Ahojte, na blogu sa venujem téme, ako funguje SEO vo veľkej firme. V korporáciách sú rôzne oddelenia a rôzne nastavené priority. Dávam tipy, aké metriky vybrať pre reportovanie, aby boli všetci spokojní a ťahali za jeden povraz. Urobil som si aj prieskum slovenských firiem a či pôsobia v nich nejakí SEO odborníci. Moje meno je Daniel Duriš a som hlavným konzultantom Pizzaseo.